ترمیزی شریف میں موجود ہے. کی روایت اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت اور ذرا ترتیب دیکھیے گا یہ ترمیزی کی عدیث اور امام ترمیزی نے تو پورا باب باندھا ہے پندرہویں شبان پر پورا اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے شب قدر کے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں پابندی کوئی نہیں لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو تمہیں موقع دیتے ہیں یا اللہ کیا کرے کچھ بھی نہیں آ کے نا سچے دل سے دو رکھتے پڑھ کے توبہ کرو عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا ولا پریشان کرتے ہیں لوگوں کو شب برات کا